يقول السائل هل المضمضه والاستنشاق واجبه اثناء الغسل من الجنابه نعم المضمضه واجبه في الغسل من الجنابه والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي لا بد من المضمض في الوضوء والغسل من الجنابه والغسل من الحيض والنفس لا بد من ذلك لانهما في حكم الوجه نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ